بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انٹرنیشنل یوٹیوب چینل سے آپ کا میں حاضر ہے یہ پیچھے ماشاء اللہ کتنا خوبصورت بیوٹیفل ریور نیلم نیلم یہاں پہ کچھ بھی زیادہ ہے اور پانی کی طرح اسپیڈ سے آ رہا ہے پانی کی ویوز لہرے ہیں یہ آزاد کشمیر مظفر آباد میں میں ماؤنٹین کے اوپر کھڑا ہوں اور یہ نائٹ کا دیکھیں کیا سین ہے کیا بیوٹی بیوٹیفل سٹی نظر آ رہا ہے پہاڑ کے چاروں طرف سے لائٹس ہی لائٹس نظر آ رہی ہیں کس طرح ماؤنٹین کے اوپر گا رہے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں ویو کتنا پیارا لگ رہا ہے اور میں ہائٹ پہ کھڑا ہوں اور میرے اس پہ جو نیچے والی سائڈ پہ گراؤنڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کرکٹ اسٹیڈیم ہے اور ان خوبصورت بادیوں کی سیر کرنی چاہیے اور یہ دیکھیں بالکل ڈارک نائٹ ہے تو ڈارک نائٹ میں شیر کتنا ہی پیارا لگ رہا ہے تو ہم اپنے فرینڈ کے ساتھ آئے ہیں گھومنے تو انجوائے کر رہے ہیں بہت ہی مزے کی پلیسز ہے تو آپ خوبصورت جگہوں پہ جانے سے فریش ہوتا ہے ریلیکسنگ ہوتا ہے بندہ ریلیکس